nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit mennyire vagytok -e elégedettek a jelenlegi világgal? hát olyan, olyan a világunk, mint hogy mi se történt volna, nem? Karácsony, szorló, <gül> Karácsony, mi misé? nem? tényleg olyan az emberek számára azt látni, mint hogyha mi se történt volna éppen a fiam mondta, a kisebbik fiam mondta az ünnepek alatt, hogy majd pár hónap múlva meg majd szívják a fogukat hogy elkötötték a pénzüket karácsonykor Igen. tehát tegnap voltam a uh, naptárt venni hát jövő évit az office depóban és az a pólusz centerben van hát az office depóban nem nagyon sokan, nem sokan voltak de a pólusz zenterben sokan, meg a média márkot van mellette, az meg aztán dugig szóval elég érdekes, hogy az emberek valahogy mintha nem vennék észre, hogy, hogy az ő így van, hogy mi vár rájuk, hogy ő nekik lesz nehezebb tehát egyszerűen azt látom, mintha oh. Ilyen, ilyen, szel, ilyen szemellenző lenne előttük, nem az oldalukon, hanem előttük, és mintha nem látnák azt, hogy mit tudom én, mi lesz két-három hónap múlva. Tehát érdekes az emberek gondolkodása. Tehát egy olyan világban vagyunk, ahol, hát ugye én régóta mondom, hogy az kellene ahhoz, hogy az embereknek megnyíljon a tehát világosság nyíljon bennük ugye a legtöbb embernek sajnos az kell, hogy komoly anyagi problémájuk legyen és, és akár olyan szinten, hogy kilátástalanná váljon az életük és akkor ugye két megoldás van, amikor az embereknek kilátástalan válik az életük az egyik az, hogy, hogy olyan dolgokhoz fordulnak, ami, ami kézzel nem fogható, ez a szellemvilág A másik pedig, hogy aki nem fordul ilyenhez, az megmegy a levesbe, szó szóval szerint Tehát ez olyan, mint mikor beesik az ember a kútba, akkor vagy megpróbál onnan kimászni De abból nem lehet egyedül kimászni a kútba, az csak segítséggel lehet hát vagy ugye az van hogy hogy ott marad és meghal tehát ugye réges régóta mondom hogy az emberek úgy kb. 98-99%-a úgy válik szellemi emberé félig meddig szellemi emberé tehát gondoljátok végig ennek alapján hogy a Földön ugye egy változásnak kellene átmenni, egy szellemi fejlődésnek, egy lelki fejlődésnek kellene átmenni. Tehát gondoljátok végig, hogyha az emberek így maradnának, hogy most vannak. Mi lenne ebből a világból? Tehát mi lenne ebből a világból? Tehát most ne a politikusakat nézzük, az átlag embereket nézzétek. Nézzétek körül a környezetüttetekben. Tehát hogy az emberek többsége a révén, ez a, ez a bolygó hova felé haladna? Nem, nem halad, mert nem engedik, hogy haladjon. Nem a hatalom nem engedi, nem a fentiek nem engedik. De hova haladna? Gondoljátok végig. Tehát olyan, mintha ezen a bolygón elme betegek gyülekezete lenne az emberiség. Szó szerint. Tehát mintha az lenne minden embernek fontos, hogy minél több pénz költsön, nem? tehát azt gondolják, hogy a pénz az az Isten, vagy én nem tudom micsoda tehát persze egy olyan világban élünk, ahol jó, ha van pénz, tehát semmi gond nincs azzal de, de ami költekezést az emberek csinálnak, az valami hihetetlen tehát ezt gondold végig, ezzel a fajta mentalitással hova jutna az emberiség mondjuk 20 éven belül? de akár 2035-ig, hova jutna? Tehát próbáld már reálisan nézni. Tehát erre az emberiségre maga a szellem a gondolkodásunkra nem férne egy reform. Tehát a gondolkodásunkra férne egy reform. Gondold végig. Tehát ez, ez borzadája, hogy az emberek gondolkodnak. Hogy semmi nem fontos nekik, csak az, hogy abban élvezkednek, hogyha pénzt költhetnek. Az az élvezetük, hogy pénzt költhetnek. Tehát az ember az abban élvezi ki magát, hogy pénzt kölcsön. Hát a legtöbb ember abban élvezi ki magát, hogy pénzt kölcsön. Gondoljátok végig. Tehát szó szerint, mint az egész nyugati társadalom, mert nem tudom, hogy milyen az egyéb társadalom, már... Ugye a nyugati társadalomhoz már azért sok mindent sikerült bevonni, ugye keleten is. Ugye egy csomó embert sikerült ebbe a fajta működésbe bevonni, hogy minél több pénzt költsenek. Akkor ugye délen is, ugye már az arabok révén, mióta ez az arab forradalom, forradalmak megtörténtek, ugye bevonták őket, hogy ők is minél több pénzt költsenek. Tehát mondhatjuk azt, hogy már, hogy már a bolygó jó részének az az egyetlen célja, hogy minél több, illetve az ember, a bolygó lévő embereknek az a célja, hogy minél több pénzt költsenek. És ez, ez így nagyon világossá válik, így karácsony környékén, ha megnézitek. És gondold végig, mit, én, mit csinálnak ilyenkor, a bevásárlóközpontokban nem az élelmiszer hanem a, mondjuk a műszakiban, a médiumákban mit csinálnak ott a tömegek, érted? azt mondták viszik vissza a termékeket akkor minek vették? de nem ők vették, őket, kapták érted? de akkor is ha kapták akkor minek vették? most tök mindegy kivette, minek vették ha most viszik vissza most gondoljátok végig, hát elmebetegség, komolyan mondom tehát a, a, az idő az egyetlen dolog amit soha nem tudsz pótolni Minden tudsz pótolni, bármit elveszíthetsz jó, egy testvészedet elveszíted, azt nem feltétlenül tudod pótolni de azon kívül bármit tudsz pótolni, elveszted a pénzed tudod pótolni, elveszted a házad, tudod pótolni, elveszted a párodat, azt is tudod pótolni minden tudsz pótolni, mondom a test, test, test részeidet, azt nyilván nem. De még egyelőre, de gondold végig, az idő az egyetlen, amit nem tudsz pótolni. Az idő az folyamatosan fogy, és egyszer csak elfogy. És ezt most miért mondom? Hát azt, azzal eltöntöttek időt, hogy vásároltak. Órákat, érted? Hanem napokat most azzal eltöltenek időt hogy visszaviszik megint órákat napokat nincs értéke az idejüknek gondold végig hát én úgy utálok ilyen helyekre menni azért mert rabolja az időmet érted? tehát gondold, gondold végig hogy hogy mi lenne ezzel a világgal, hogy ez az emberiség így menne tovább? Mi lenne ezzel a világgal? Hova fajulna az emberi gondolkodás? Mert hogy az emberi gondolkodás az 50 évbe csak visszafejlődött, ez holdbiztos. Mióta én az eszemet tudom, egy tapottat nem lépett előre az emberi gondolkodás általánosan hanem visszalépett, érted? visszafejlődött, sokkal normálisabb gondolkodású emberek voltak ezelőtt 50 évvel mint manapság, érted? tehát egy olyan világot élünk ahol az emberi gondolkodás tönkretesz mindent, tehát gondoljátok végig az milyen fogyasztás hogy veszem, visszaviszem de veszek olyan dolgokat amire semmi szükségem érted és és ugye az lesz belőle hogy hogy utána javarészt kidobják hát most gondold végig csak az élelmiszernek hány százalékát dobták ki most annak amit karácsonyra vásárolnak az emberek vagy fogják kidobni hát nekem egy egy etalon volt, hogy annak idején nem voltak bevásárló kocsik, bevásárló kosarak voltak, és egy kosárnyi cuccal hétvégére bevásároltál, érted? Most is vannak ugyanolyan méretű bevásárló kos kosarak, tudod, ez a kétfüles, amit így oldalra szét lehet, tehát nem ez a mély, tudod, hanem az, a, az a, ekkora az egész, Há, igen, piros vagy régen még ilyen szürkés színű is volt, ilyen különböző színekben pompáztak, így van és gyakorlatilag egy bevásárló kosárral hazamentünk egy hétvégére, érted? és jól laktunk belőle és megvolt minden, nem volt éhezés, érted? most meg hát így megpupozva a bevásárló kosár, jó Már annyira nem tudják pupozni, mert nem tudnak bizonyos termékekből többet venni tudod, de gond, gondold végig, azért mert nincs meg ne, vagy nem lehet <gül> tehát gondold végig és utána annak a terméknek a nagy részével mi lesz? hát megy a kukába, hát megy a kukába, mert lejár a szavatossága vagy, vagy amúgy is megromlik érted? tehát milyen herdálás van például ezen a téren, itt van a fehér ember mint ami egy nyolcad a bolygónak, úgy durván, és akkor több javat fogyasztunk éves szinten, mint az összes többi nép együttvéve, mi fehér emberek, érted? Tehát a többi faj. Tehát többet fogyasztunk, mint a 7 8 És akkor itt, itt van a karácsony, ugye, ajándékozás. Mit kéne ajándékozni talán? Szeretetet, nem? Nem azt kéne ajándékozni? Hát egy olyan világban élünk, én régen megértem, hogy ajándékozás volt, mert tényleg hiány volt, érted? És ha, ha ajándékoztak valamit, akkor valami hasznosat ajándékoztak. Most meg haszontalan ajándékoznak, mert viszik vissza. Tehát... Egy olyan világban élünk, itt a nyugati társadalomban, hogy mindenki megvehet mindent, amire szüksége van, nem? És meg is vesznek. És akkor mit vásárolnak egymásnak? Milyen olyan dolgot, amire a másiknak szüksége van? Hát nem olyat vesznek, hanem egyel többet vesznek, érted? Tehát ami nem szükséglet, hanem a szükségleten felül van már. Tehát akkor mi a méhinkűnek ez? Minek? Tehát az ajándékozást meg lehetne úszni gyakorlatilag fillérekből, nem? Fillérekből. Hát amit tudom én, nem árt, hogyha mondjuk mondjuk egy férfi ad egy nőnek mondjuk egy szálvirágot, érted? Vagy bármat. Az, az nem olyan nagy probléma. De egyébként ugye a férfiak mit akarnak ajándékban? Semmit hát a férfiakat nem is kell ajándékozni, mit? most veszel neki egy gyorsogatját vagy mit? van neki vagy veszenek neki zoknit, érted? van neki zoknia, így van, hát mit veszel neki a férfiak? a nők legalább örülnek a virágnak, érted? az ember vesz neki virágot de azon kívül mit kéne még venni? parfümöt, minek? 14. parfümöt venni a feleségednek vagy a párodnak, minek, érted? <gül> szóval gondold végig hogy ráadásul ugye viheted vissza ünnepek után mert nem azt az illatot gondolta az van mit vettél persze szóval gondold végig egy, egy ilyen, ilyen budjant van érted? tehát 26-án már az emberek unják az egészet karácsony másnapján tényleg már idáig vannak a kajával, érted? szó szerint már enni sem nagyon akarnak, már unják az egészet, már mit csinálnak helyette, nézik a médiát, nyomkodják a telefonukat, érted? Ez a karácsony. 27-én végre azt mondják, na hála Istennek már hogy elmúltak az ünnepek, érted? Ja, és, és na igen, kinyitottak a boltok, mehetünk vásárolni, hát szuper, érted? és ugye két napig az volt a bajuk hogy nem, le, nem voltak nyitva a boltok és nem hittek a szemüknek hogy miért nincs nyitva a karácsonykor szóval elfuserált világban élünk és az a helyzet hogy az ember akkor látja ezt, amikor kezd ebből a világból, ugye egy, egy másik világba, egy ilyen szellemi jellegű világba áttérni, érted? Ahol, ahol már az ember nem arra, tehát azt, hogy mi az életének az értelme az elkezd megváltozni és ezáltal elkezdi másként látni az embereket éppen beszélgettük itt a, a kezdés előtt hogy azok a barátok, most nem az én barátaimról van szó, mert azok már rég nincsenek, de tényleg nincsenek, nekem már csak PPH-sak vannak, azok a barátok, akik voltak még egy évvel ezelőtt, vagy pár hónappal ezelőtt, érted? mielőtt ide jött volna tanulni, vagy jöttek volna emberek tanulni, azok még barátok voltak, most meg szépen elmaradoznak, mert az ember elkezd ránézni azokra az emberekre, és azt látja, hogy micsoda hülyeségekről beszélnek? Micsoda olyan dolgokról beszélnek, aminek az égatta a világon semmi értelme? Beszélünk a semmiről. Hát sem semmi értelme. Tehát, ugye csináltam egy magyarázatot ezzel kapcsolatban, illetve mondtam egy magyarázatot, hát hogy működnek az emberek, akiknek nincs témájuk, milyen témájuk. Hát ugye milyennek kell lenni egy témának? Egy témának, ha két ember beszélget, olyannak kell lenni, amiből tudnak tanulni. Tehát a saját fejlődésüket, saját javukat szolgálja. Érted? Ha nem ilyen a téma, akkor tök felesleges beszélni. Na most, de a... bemész a baráti körbe, mire használják a barátok a barátokat? Tudod, mire használják? Nagyon egyszerű. Arra, mivel rossz állapotban vannak az emberek általánosan, a barátokat arra használják, hogy amikor bemegy egy baráti körbe, akkor elmeséljen dolgokat. Hogy a többiek figyeljenek rá. Ezáltal ő energiához jut, mert a többiek figyelme rá koncentrálódik. És akkor ezt csinálják, akkor másik is átveszi a szót, akkor a többi figyelre, akkor éppen ő töltekezik. És akkor így, aki éppen kevésbé beszédes, az rosszul jár, érted? szó szerint, mert tőle vesznek el a legtöbb energiát, mert rá a kutya se figyel. Érted? Tehát, és erről szólnak a barátságok. Erről, mert ugye azért érzi jól magát a baráti körbe, mert töltekezik a saját barátaiból ezt úgy hívják hogy energia vámpírság ezt tudjuk hogy az embereknek egyik módja hogy energiát szert tegyenek, hogy ha rájuk figyelnek az emberek és akkor bemegy egy a baráti körbe és a barátokat figyelnek egymásra illetve hát az aki arra figyelnek aki beszél és úgy általában egy ilyen baráti körbe le, szokott lenni egy szóvivő, aki a legtöbbet beszél. Hát ő érzi magát a legjobban ebbe a társaságban, mert ráfigyelnek a legtöbben, és amikor ugye eljön abból a társaságból, ő érzi leginkább azt, hogy feltöltődött. És ezt figyeljétek meg a hagyományos baráti társaságokban, hogy pont így működik tehát amikor itt a PPA-ban például mi vezetők beszélgetünk egymással tudod meddig beszélgetünk? addig míg van olyan témák amiből tudunk fejlődni, tanulni és amikor elfogyott abba hagyjuk a beszélgetést és elköszönünk egymástól és nem beszéljük meg a sportot, a politikát nem beszéljük meg, hogy mi volt a tévében, milyen sorozatnak mi lesz a következő folytatása, vagy éppen mi volt, érted? Nem beszélünk ilyeneket. Ezeket a témákat, ezeken már mi rég túl vagyunk, érted? Tehát addig beszélünk, ameddig van értelme a beszélgetésünknek, ezt figyeltem meg. De nem csak én figyeltem meg, hanem mások is. Vezetőkről van szó. Tehát én, mikor azt látom, hogy emberek csak beszélnek olyan dolgokról, aminek semmi értelme, akkor azt csinálom, hogy leülök, és figyelek. Érted? Ezt csinálom. Nem szólok bele. Nem, mert attól én levédem magam. Nekem nem. Tehát én tudom azt, hogy közben tanulmányozom az embereket, és ezáltal tőlem nem vesznek el semmilyen energiát. És én nem érzem rosszabbul magamat. Oké? Okay? Tehát ami azt jelenti, hogy a közben is, míg tanulmányozok valakit, tanulok. Azért tanulmányozás, mert tanul belőle az ember. Érted? És én ezt figyeljétek majd meg, ezt szoktam csinálni. Tehát aki, aki szokott néha engem figyelgetni, hogy mit csinálok, akkor látja azt, hogy szoktam tanulmányozni őket, amikor nem akarok belefolyni a kommunikációba, és csak egyszerűen tanulmányozom. És ezáltal nekem nem lesz kevesebb energiám. Oké? Tehát én nem abból töltekezek, hogy figyelnek rám, hanem én töltöm az embereket, ez az óriási különbség. Tehát az az ember tudja tölteni az embereket, aki rendelkezik elég energiával világos ez? és ezt ugye hogy tudja elérni hogy rendelkezzen energiával, elég energiával ha van olyan célja ami a, egy valamilyen nagyon jó érdekében történik mondhatjuk azt hogy a legnagyobb jó érdekében történik ha egy embernek vannak olyan célja illetve van olyan célja ami a legnagyobb jó érdekében történik akkor van elég energiája hogy ezt hogy kell megcsinálni az itt tanultak tudják a többiek meg akkor tanulják meg ha itt tanulnak jó tehát ami annyit jelent hogy mivel nekem mióta megkaptam azt hogy nekem mi a küldetésem hogy ezt az emberiséget vagy az emberiségnek azon részét amelyik erre hajlandó amelyik erre hajlandó, azt a részét bevigyük az aranykorba, ezt én vállaltam, hogy ennek az élére állok, és bevigyük minél több embert az aranykorba, azóta nekem rendben van ez a dolog, érted? Nekem nincs olyan, hogy nincs energiám, tehát nekem nincs olyan, hogy én fáradt vagyok, érted? Te nincs olyan, persze elalszom, semmi gond nincs azzal, lefekszem és alszom mert ugye pihentetni kell a szervezet, szervezetet, de nem fáradok el, érted? sőt az a bajom hogy túl tudom feszíteni a testemet azáltal hogy nem fáradok el érted? meleg van? Akkor... érted? tehát sőt arra kell figyelnem hogy ne feszítsem túl a testemet érted? mert egyszerűen nem fáradok el na most hát itt van egy cél ugye ez egy olyan cél amit ha elérünk lesz további cél tehát ez csak egy állomás ez a cél az aranykor az az emberiség életében, sőt nem is az emberiség, az emberek életében az egy állomás egy olyan állomás ami a létező legjobb állomás főleg ha megnézzük akár mennyire visszamegyünk az emberiségre, erre az emberiség életére ennél jobb állomás nem volt tehát az aranykor az egy átmeneti korszak, az ember lelkének a fejlődésében a testünk az nem fejlődik, az 21 éves korig fejlődik, utána meg vissza tehát onnantól elkezd visszafejlődni, ugye ebben tisztában vagyunk 21 éves kortól, tehát lehet itt izmot fejleszteni vagy bármit akkor is 21 éves kortól, illetve már onna hogy megszületsz, öregedsz, de 21 éves kortól elindul a visszafejlődés. Jó? Tehát ezért ugye ha megnézed, itt egyetlen egy fejlődés van, az az ember lelkének a fejlődése. Az, az nincs olyan, hogy az visszafejlődik, ha csak nem hűíted el magad. Ha elhűíted magad, akkor persze a lelked is visszafejlődik olyan szintre hogy akár azt mondhatnám hogy bánatossá válik és és ott sírdogál benned a lelked, érted? tehát itt van egy átmeneti korszak amely megoldaná ezt a sok baromságot itt a bolygón ami van de szó szerint és főleg az a legnagyobb butasság ami itt van hogy az emberek mint elfelejtették volna hogy egy szuperintelligens gondolkodó lények és gyakorlatilag az életük irányítását a saját kezükbe tudnák tartani, ezt mint elfelejtették volna tehát azon dolgoznak, dolgozik a hatalom négyezer éve hogy az embereknek ez ne jusson eszébe hogy szuperintelligens lények és teljes egészében a kezükben tudják tartani az életük irányítását. És ha megnézed, a bolygón lévő összes emberi hatalom közül alig volt olyan, amelyik nem ezen dolgozott, hogy ezt elveszítse az ember. Ezt a tudatát. Érted? Hogy ő képes teljes egészében a saját életének az irányítására és minden, király, császár, kormány, akármi, érted? azon dolgozott egy-két kivétellel, hogy az emberek elveszítsék azt a képességüket, hogy ők képesek önállóan lábon állni, érted? és önállóan működni, úgyhogy nem kell nekik állandóan tanácsot adni, és ez... Minden területére az életében ez igaz. Mik ezek a területek? Nézzük. Ja nem, azt kell nyomni, ezt kell nyomni. Itt van ez a tíz terület. Tehát itt vannak ezek a területek, és az ember ezeken a területeken képes lenne jól működni. Ha nem dolgoznának azon, hogy te ezeken a területeken béna legyél. Érted? Szó szerint. És mondom, minden király, minden császár, minden elnök, minden miniszterelnök, minden kormány egy-két kivétellel ezek között, volt a négyezer év alatt, azon dolgozik, hogy te ne legyél önálló. Érted? Azon dolgozik. Miért? Azért, hogy ő azt csinálhassa, amit ő akar. Érted? Csak ezt úgy hívják, hogy elnyomás. Mert ugye a szociális viselkedésnek, működésnek az az alapja, hogy élni és élni hagyni. Nem az az alapja, hogy elnyomni másokat azért, hogy néhányan boldoguljanak. Hát most gondold végig, pár évvel ezelőtt néztem azt az adatot, egy hír volt, hogy bekerült, ugye ez a, milyen lőrinc, mindig elfelejtettem, Mészáros. Mészáros, azért mert nekem van egy másik lőrinc ismerősöm, és egyszer mindig az jut eszembe, és nem ez a Mészáros Jaj, lőrinc, igen, na most egy óriási hír volt, hogy bekerült az egy millió dolláros körbe ez azt jelenti hogy bekerült az első ezer gazdag emberbe a bolygón érted? az egy milliárd dollárjával az ugye 400 milliárd forint, csak hogy tisztázzuk ezt a kérdést de akkor még a forint erősebb volt a dollárhoz képest és akkor még csak valami 200-300 forint környékén volt a dollár, 300, 300 forint környékén, tehát magyarul 300 milliárd forinttal benn volt az első ezerben a bolygón, érted? Na most azóta a forint romlott, de ő nemrég meghaladta a 2 milliárd dollárt, érted? tehát mostanában haladta meg érted? és mikor érte el az egy milliárd dollárt? olyan négy évvel ezelőtt érted? és azóta megduplázta úgy a vagyonát, hogy közben a forint csökkent ami azt jelenti, hogy már benne van az első 700-ba vagy 600-ba valami ilyesmibe képzeld el Na most, nem, ő egy hát ő egy hát tehát az azt jelenti hogy, hogy gyakorlatilag ugye hogy lehet gazdagodni egy országban ilyen mértékben? Hát úgy hogy az állami megrendeléseket ők végzik és az állami támogatásokat ők nyerik el, világos ez? Ezt simán meg lehet csinálni strómanokkal, simán. Tehát ami azt jelenti, hogy hozhatnak akármilyen jogszabályokat, a strómanokkal meg lehet azt oldani, hogy mit tudom én, mondjuk öt ö, tulajdonosa egy másik cégnek, amely tulajdonosa a tulajdonos egy másik cégnek, de ez mind stróman. És onnantól kezdve senki nem mondja meg, hogy bármilyen ö, olyan hát olyan közvetlen kapcsolat lenne, ami akadályozná ezeknek a, a megvalósítását. Érted? Tehát ez elég jó tisztában vagyok, hogy hogy működnek ezek a dolgok. Jó, csak mert foglalkoztam ezeknek a tanulmányozásával még ezelőtt 20 évvel, már foglalkoztam ilyen kérdéssel, 20 évvel, a, a stróman kérdésekkel és lényeg az hogy sőt több mint 20 évvel, 24 évvel tehát simán meg lehet csinálni tehát ami azt jelenti hogy gondold végig hogy Hozhatnak akármilyen jogszabályt, hogy mit tudom én milyen összeférhetetlenség van, eszembe jutott a szó, összeférhetetlenség van, mit tudom én milyen állami sztendernél vagy ugye állami pénz kiutalás egy vállalkó munkára ugye az az állami standard. standard, illetve megnézzük például azt, hogy mondjuk pályázni valamilyen munkára vagy összegre és akár azt is meg lehet csinálni strómanokon keresztül, hogy, hogy mit tudom én, meg van határozó, hogy hány pályázónak kell mondjuk lennie, érted? És, és az ő strómanjai pályáznak, meg a stróman cégeinek a vezetői a strómanok, nyilván meg a tulajdonosai a strómanok pályáznak, érted? De és itt most nem a Mérszárosról van szó. Jó? Mert ő is egy stróman. Tehát, ami azt jelenti, hogy simán meg lehet csinálni. Nem vagytok ezzel tisztában, akit nem ezzel tisztában vagytok ezzel a kérdéssel. Jó? tehát strómanokkal bármit meg lehet csinálni. Gondold végig, meg lehet csinálni úgy egy szerződést, hogy rá van írva, alá van írva minden, minden alá van írva. Csak hiányzik a dátum. És onnantól kezdve, ha bármi gáz van, már alá van írva, hogy vissza van vásárolva egy másik személy nevére a vállalkozás. Világos voltam, -e? De hogy csalás. Ez teljesen törvényes. Teljesen törvényes. Ez, ezt úgy hívják, hogy zsebszerződés. És akkor lép zsebszerződés életbe, amikor netán tan életbe kell lépni. Amikor baj van, így van tehát ilyeneket simán megcsinálnak érted? ami azt jelenti hogy az nem hivatalos, az sehol nincs beadva az akkor van beadva ha baj van abban a pillanatban már mit -e a stróman, meghalne hogy Isten, vagy a stróman mit tudom elkezd okoskodni így van, akkor fogják és már megoldották ezt egy kérdést, egy másik stróman érthető ez? tehát nem is értem hogy hogy nem tudjátok ezeket a dolgokat hogy hogy működik tehát annyira, annyira egyszerűen ezek nem bonyolult dolgok tehát és annyira ki lehet játszani minden ilyen hát az egész, egész EU így működik az egész EU ha hát gondold végig hogy a manóban lesznek olyan emberek az eu ha hát például mondtam én a jettelt azt egy cseh gazdag ember vette meg Ugye az ugye nem ilyettel volt, hanem Telenor, nem Pannon, Telenor. Hát a, de a Telenort vette meg. Tehát a Telenor egy ismert nemzetközi cég. És fogta egy cseh milliárdos, ezt így megvette. Érted? És annyit csinált, hogy egy darabig még Telenor néven kellett futni a cégnek, és akkor szépen át. Mit tudom én, egy vagy két évig, vagy hogy volt, hogy mennyi ideig kell telenorként még működnie, és akkor utána pedig már olyan nevet ad, amiet akar. És akkor szépen jött el lett. Most gondold végig, mennyibe kerülhetett mondjuk egy telenor eladása. Nem kevés pénzést Hát ott, ott biztos, hogy forint milliárdokról van szó. Érted? Tehát Tuti, hát azért mondom, hogy ott és nem kevés milliárd, és fogta egy cseh gazdag ember, azt fogta, azt megvette, érted? Tehát nem a cseh állam, hanem egy cseh gazdag ember. Tehát nem csak nálunk van gazdagodás, mindenütt. Hát óriási korrupciós botrányok vannak az EU-n belül, csak próbálják eltusolni, és az a napi hírekben nincsenek benne természetesen csak ilyen fű alatt tudja meg az ember ilyen háttérinformációként, érted? tehát az egész, az egész rendszer az úgy ahogy van korrupt, beleértve a kormányokat mert, mert aszisztálnak ezekhez a dolgokhoz, érted? beleértve az EU-, ha úgy ahogy van az egész korrupt tehát a korrupcióról beszélnek bárhol az EU-ban, mármint egy adott országban. Hát annál nagyobb korrupció nem kell, mint ami az EU-ban van. Szóval érdek, érdekes világban élünk. Gondold végig, hova fajulna ez az egész? Hova fajulna? Tehát nem szorulna rá ez az emberiség egy fejlődésre. Tehát gondold végig, ez a fajta működés, amit csinálnak, ez mennyire etikus. Tehát azt gondolják, hogyha másokat kizsákmányolnak, akkor annak nem lesz következménye. Saját magára nézve. Tehát saját magára nézve. Tehát amióta ugye tanultam az etikát, nem ilyen szinten, mint amit végül kaptam. És főleg azóta, mióta tanítom az etikát részletesen, annak az információ alapján is, amit tanultam is, meg amit kaptam is. Elkezdtem figyelni, ez nem most volt, több mint 20 éve, érted? 22 éve. Azóta figyelem, hogy hogy működik ez az etika kérdés. Az egyénekre személyesen nyilván arra tudom figyelni akiket ismerek, közvetlenül vagy közvetve tehát valamennyire van rálátásom a működésükre és minden dolog ami negatívan érint valakit amögött ott van valami etikai probléma tehát most gondold végig az problémát okoz egy ember életében hogy nem tesz negatív dolgokat tehát nem teszi meg csak negatív a gondolata érted? és már annak őrán nézve annak a negatív gondolatnak tehát most nem magával kapcsolatos negatív a gondolatos ne félre hanem másokkal kapcsolatosan, vagy mással kapcsolatban. Tehát ki azt, hogy mit tudom hogy fog nyerészkedni másokon, de nem csinálja meg. Már ez a gondolat hatására elindul egy büntetés. Nem büntetés ez, ezt úgy hívják, hogy kompenzálás. Tehát ebben a világegyetemben minden kiegyenlítődik, tehát olyan nincs, hogy nem, nem a kiegyenlítődésre törekszik, tehát minden. Tehát ami azt jelenti, hogy bárki egy, akár egy negatív gondolatot más irányába elindít, vagy mások irányába meg főleg, azonnal elindul, beindul a kompenzáció. A kompenzálás azt jelenti, hogy avval van kiegyenlítve, hogyha ezt visszakapja, világos ez? nem gondolatszinten, bármilyen szinten, hát a problémák jöhetnek, betegség, baleset, családi probléma, anyagi probléma szinten és az illető szépen megkapja, tehát nem cselekedett semmit, csak gondolt rá, hogy ezt kéne cselekedni, érted? tehát jó lenne, amikor végig gondolnád azt, hogy mikor azt gondolja valaki magáról, hogy ó, hát ő milyen fantasztikus jó ember. Aha, és a gondolata is jó. Mert lehet, hogy tényleg nem tesz rosszat. De azt látod, hogy a gondolataik is jók az embereknek. Mert ugye miért nem tesz rosszat? Mert nincs annyi energiája hogy rosszat tegyen. Mert ahhoz, hogy rosszat tegyen az ember, ahhoz is tenni kell. Világos az? Amit mondtam. Tehát tenni. Tehát azért nem tesz, csak gondol, mert már nincs annyi energiája, hogy cselekedjen. De ha lenne annyi energiája, hogy cselekedjen, akkor megtenné. Világos ez? És a legtöbb ember azért nem teszi meg azt, a helytelen gondolatot a fizikai valóságban, ami létrejött a fejében, mint helytelen gondolat, mert egyszerűen nincs rá energiája. Tehát a, a helytelen cselekvésre is kell energia. Érthető ez? Na most gondolod? hogy a kiegyenlítődés törvénye alapján az ő helytelen gondolatának nem lesz következménye azért mert nincs energiája arra hogy cselekedjen hát akkor te nem ismered az életnek a működését ha azt gondolod tehát az ember úgy kellene hogy működjön hogy azért van a gondolkodásunk, hogy mérlegeljünk. Tehát a maga gondolkodás az egy mérlegelés. Amikor az ember mérlegelés nélkül gondolkodik, akkor nem gondolkodik, hanem ösztönösen cselekszik. Jó, maradjunk ennyibe. Az emberek azt gondolják, hogy ők képesek mérlegelés nélkül gondolkodni az csak látszat, hogy gondolkodsz. Tehát amikor valaki töprengőnek néz ki, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy gondolkodik. Szóval, amikor az ember gondolkodás nélkül hoz valamilyen döntést, az ösztön. Tehát amikor mérlegelünk, gondolkodunk. Tehát amikor gondolkodunk, mérlegelünk. És tudod, mit jelent a mérlegelés? Hogy megnézi az ember, hogy minek mekkora az esélye. Ez a mérlegelés. Érted? És ha azt mondja, hogy, hát ennek nagy az esélye, mit jelent a nagy? Nagyobb, mint hogy nem fog megtörténni. Érted? Tehát ha annak nagyobb az esélye, hogy nem fog megtörténni, akkor az azt jelenti, hogy nagyobb százalék jön ki arra vonatkozóan, hogy nem fog megtörténni. Ezt tudod mit jelent? Azt jelenti, hogy amikor az ember mérlegel és azt mondja, hogy hát ez valószínűleg meg fog történni, mert nagyobb az esélye, mint hogy nem. Akkor azt mondja az ember, hogy én ezt nem teszem meg. Miért? Mert nem éri meg a következmények szempontjából. Érted? Ez jelenti a gondolkodás. Oké? Okay? És az etikai működésnek ez az alapja. Ez az alapja, hogy az ember gondolkodik, és azt mondja, hogy hát ezt nem szabad megtenni, mert ennek ez és ez lesz a következménye. Érted? De tudod mit csinál a legtöbb ember? Nem mérlegel, hanem az érzelmeire hallgat, amely azt mondja, hogy tedd meg, tedd meg, meg kell tenned, érted? Mert azzal neked jobb lesz, ha megteszed. Erre hallgat. És az emberek fogják és megteszik. Érted? Há most gondold végig. Ott vannak a munkáltatók jó része, főleg a multi munkáltatók, tehát a multi, ugye a multimilliárdos cégek, belévő dolgozók. Ott vannak az alkalmazottak, azok nincsenek kizsákmányolva. Mindenütt a világon, érted? Mindenütt a világon. Lehet, hogy, mit tudom, éppen most hallottam reggel, hogy Katarban van kb. 2 300000 benszülött, tehát az az állampolgár. 2 300000 ezer között van a katari állampolgárok száma. Az összes többi, aki Katarban él, még vagy 3 millió ember, az egyik se katari állampolgár. És ezek a katari állampolgárok, ezek kapnak, olyan állami munkát, ahol kapnak állami fizetést, és csak olyan húsz órát kell érte dolgozniuk havonta, vagy hetente, érted? Tehát nem úgy kapnak fizetést, vagy segét, hogy nem kell dolgozni, kell dolgozni, csak egy olyan húsz órát, és elég nagy összegeket kapnak, tehát van ilyen, Dubajban is van ilyen, érted? Mert katar, Katarban is van ilyen. Kataron vagy katar, mit tudom én, Katarban, Katar, mindegy. Ott, jó? Tehát most úgy mondjuk, hogy Ron vagy Ban, most nekem mindegy. Jó? Tehát gondold végig, tehát van ilyen, de nem ez a jellemző. Tehát az a jellemző, hogy ahol az ember dolgozik, főleg, hát ha megnézed, hogyha állami alkalmazottak a katariak, akkor ott nincs kizsákmányolás. Tehát, ami azt jelenti, nem kizsákmányolás, nem ezt akartam mondani, bocsánat, hanem nincs ö, kapitalizmus, na ezt akartam mondani. Mert a kapitalizmusnak az a lényege, hogy magánszemélyek tulajdonában legyenek az eszközök, és a magánszemélyeknek dolgozzanak a szolgák tehát az alkalmazottak ez a kapitalizmus lényege világos? tehát ott ahol állami alkalmazottak vannak az nem kapitalizmus a szocializmus azért volt szocializmus mert állami alkalmazottak voltak az emberek, világos ez? tehát mondhatjuk hogy Kataron szocializmus van világos ez? mert nem engedik azt hogy kapitalisták betegyék a lábukat és azoknak az alkalmazottaik legyenek világos ez? tehát ezt így nem mondták el a rádióban hogy hogy szocializmus van csak ez logikus okfejtés ha megnézed hogyha állami alkalmazott mindenki, akkor ez szocializmus, az nem kapitalizmus, tehát a kapitalizmus pedig mindig arra épül és épült és ez nem tévhit tehát ezt Marx, Marx és Engels jó megírta tehát főleg Marx ugye a tőkében hogy a kapitalizmus az a kizsákmányolásra épül tehát az azt jelenti hogy lehetőleg minél több haszonért dolgozzon egy alkalmazott, de ez a haszon a tulajdonoshoz vándoroljon be világos ez? ez a lényege tehát Mars egy ilyen vastag könyvet írt róla én egy mondatban elmondtam jó? ez a lényege na most tehát az azt jelenti hogy mindenütt ahol kapitalizmus van ott mindenütt az van kizsákmányolják az embereket de ahhoz hogy egy ember kizsákmányoló legyen ahhoz valahol valamelyik generációban mert ugye a, a, ezek a cégek öröklő, öröklődnek tehát ugye a szülőről gyerekre az is szülő lesz annak a gyerekére és valahol az etikájukat tönkretették annak, aki tulajdonos lett. Világos? Ez lehet, hogy még a, az első kezdetben etikussal hozta létre a cégét, de tönkretették az etikáját, mert soha nem tanult etikát, csak látott etikát a szüleitől. És fogta, és ugye létrehozott egy céget, és vagy már ő, vagy az ő gyereke már nem etikusan kellett kezdett el működni, hanem kizsákmányolóan kezdett el működni. És onnantól kezdve, hogy a generációban valamelyik tétszülő, ükszülő, akár üküknek az ükje már elvesztette az etikáját, akkor nyilvánvaló, hogy a gyerekeknek sem lesz etikája. Világos ez? Mert ugye etikát kétféle helyről tudunk, nem, velünk született tulajdonság, de ha, ha rossz a minta, vagy helytelen dolgokra tanítják a gyereket, akkor a gyerek etikája elvész. És ezáltal, Megy generációkon keresztül egy cég, akár több száz éven keresztül, és valahol elvette egyik az etikáját, kivette a vállalkozásból a saját etikáját, és onnantól kezdve végig etikátlanul működik, és a kizsákmányolásra épül. És gondold végig, hogy hogy lehet még kizsákmányolni. Tehát vannak olyan cégek, Amely nagyon jól fizetnek, és gyakorlatilag látszatra nem sok hasznuk marad. Látszatra. Őket támogatják államilag általában, állami pénzekből. De az állami pénzeket kik fizetik meg? az adófizetők persze. Tehát ugyanúgy kizsákmányolás. Érted? Tehát mikor egy vállalkozó azt mondja, hogy én a vállalkozásomat pályázatokból fejlesztettem, nem kizsákmányolásból, hát azokat a pályázatokat, a pályázat és a beérkezett pénzt azt az állam fizette ki. És azt elvették az emberek. Ez tök mindegy, hogy te vagy a kizsákmányoló közvetlenül vagy közvetve, soha egyetlen egy forint pályázati díjat nem vettem föl. Nem is igényeltem. Soha. Mégis működik, ugye maga a Hunor Trade, az 96 óta. Hat, hat, hat óta. És annak ugye a társszége, a tanoda 2000 Kft. az pedig 94 óta. Oké? Okay? Tehát lehet úgy is működtetni egy céget, elindítani egy céget, hogy hitel nélkül, támogatás nélkül, tudjátok, hányszor kerestek meg bankok azzal, hogy adnának kölcsönt. De pályázatírók is kerestek meg, hogy írnának pályázatot, hogy vegyek föl pályázatot. Mondtam, hogy felejtsétek el. Tehát egy olyan világban élünk, hogy gondold végig, hova fajul ez az egész? Tehát nincs szükség arra, hogy az etikát rendbe rakjuk az emberekben. Tehát ha bolygón minden ember etikusan élne, akkor már aranykor lenne. Érted? Tehát itt tudjátok, hogy lesz? Ez úgy lesz, hogy a fentiek gondoskodnak arról, hogy a nem etikus lények, emberi lények kikerüljenek az élők sorában, nem azonnal 2035-ig oké? Okay? az etikus lények pedig bekerüljenek az aranykorba ennyi az etikus lény azt jelenti hogy tisztázzuk hogy megteszi amit meg kell tennie és nem teszi meg azt, amit nem kell megtennie. Érted? Tehát minden, ami az etika szabálynak a fejlődését alakítja, azt megteszi, és minden, ami etika ellenes, azt nem teszi meg. Oké? Okay? Ez ennyi. Hány hónapos volt? Négy hónapos volt az etika képzésünk, a jövő etika képzése az tuti hosszabb lesz, mindegy, utólag is, visszamenőleg is meg lehet venni, tehát állítom, és ez biztos vagyok benne, hogyha az emberek etikusan működnének, akkor ott abban az országban, ahol az emberek etikusan működnek, ott abban az országban aranykor lenne. Azon a földrészen, ahol az emberek etikusan működnének, ott aranykor lenne. Ahol a bolygón az emberek etikusan működnének, ott aranykor lenne. Világos ez? Na most ahhoz, hogy az emberek etikusan működjenek, ahhoz ismerni kell az etikát, de nem csak azt, hanem még azért más dolgokat is. Tudod miért? Mert van egy olyan ott, hogy ösztön. És az ösztönödben vannak az etikátlanságok. Az ösztönödben, az ösztöneidben vannak az etikátlanságok. És amikor az ember nem gondolkodik, ezáltal hajlamossá válik az ösztönös, azaz az etikátlan cselekvésre. Érted? És ez pedig úgy működik, hogy elmefüggő. Hogy éppen melyik agyféltekén működik. Hogy gondolkodunk, vagy éppen ösztörösek vagyunk. És a legtöbb ember az bizony ösztörös. És ugye egy ember miért ösztörös? Mert nem jó hangulatú, de miért nem jó hangulatú? mert nincs olyan célja aminek igazán van értelme érted? tehát most gondold végig annak mi értelme van hogy mondjuk van egy jó autója és egy még jobb autót akar vagy van egy jó háza és akkor még jobb házat akar vagy elment egy jó üdülésre de még jobb üdülésre akar menni annak mi az értelme? mesélj már erről nekem majd valamikor nem most, jó? mert szívesen elvitatkozgatok van erről a kérdésről minek? minek? mi az értelme? tehát az megnézzük, és se tudod micsoda? a fogyasztói társadalom hülye kiszolgálásra, nem tudok mást mondani hogy te minél többet költsd Tehát olyan dolgok vannak, érted, ami itt a világunkban, amit valahogy az emberek nem látnak át. És, és maguktól nem is fognak átlátni. Tehát kellenek nekem olyan társak, akik segítenek abban, hogy minél több ember átlássa a saját életét. Itt nem arról van szó, hogy más életét kell, hogy átlássa, Arról van szó, hogy a saját életedet átlásd. És ha elkezded átlátni a saját életedet, akkor rájössz arra, hogy agyha világ, mennyi olyan ember van, amely valami baromi rosszul gondolja a saját életét. És attól, mert a többség rosszul gondolja a saját életét, attól még nem te vagy a hülye. hogy tisztázzuk ezt a kérdést és ha jobban megnézzük nem csak a nyugati társadalmat hanem mármilyen más társadalmit itt a bolygón azt tudni hogy azok az az emberek akik valamilyen szinten vallásosak azok ha nem ilyen bigot hanem normál vallásosak, akkor azoknak az etikájuk rendben jobb, így, tehát jobban rendben van, mint az ateistáknak. Tehát ez tény, drága ateisták, jó, ha tudjátok, hogy a vallásos emberek etikusabbak. Bár próbálják veletek elhitetni, mert azokat a példákat hozzák föl, ahol a fanatikus vallásosok vannak, akik ilyen-olyan terrorizmust meg mit tudom én, miket csinálnak, érted? Meg és ezáltal elhiszed, hogy ateistaként, hogy a vallás az sokkal etikátlanabb, mint az ateizmus, de ha megnézed a legtöbb vallásos embert a Földön, sokk átlagosan sokkal etikusabbak, mint az ateisták. És, és akkor nézzük tovább. De mégis az a probléma, hogy a vallásosak hót nem értik az élet és az ember működését. hallány lila, gőzük nincs róla. Egy álomvilágban élnek. De az álomvilágban sok mindent el lehet hitetni az emberek de az ateisták is álomvilágban élnek, úgyhogy teljesen mindegy. Csak ez másfajta álomvilág. Tehát, hogyha az ember tisztában lenne a saját és más embertársai működésével, és az élet működésével, akkor egész más szemmel nézné a saját életét és más emberek életét. Ami annyit jelent, hogy egyszerűen tisztábban látná a dolgokat. Sokkal. Ezt úgy hívják, hogy amikor valakinek elindul a rálátása a dolgokra, akkor az egy elindul a tisztán látása. Tehát a tisztán látásnak az az előnye, hogy egyre tisztábban lát az ember. Egyre kevésbé tudnak manipulálni, egyre kevésbé tudnak elhitetni veled olyan dolgokat, ami nem is igaz. Tehát mondom még egyszer, a tisztállátás az nem egy ilyen, hogy egyik napról a másikra az ember tisztállátó lesz, hanem az egy fokozatosság. Tehát átmegy az ember kezdő tisztán látva, és akkor ez fokozódik, és minél tisztábban látó az ember, annál jobban átlátja a hazugságokat, érted? és annál jobban törekszik az igazságra de az igazság meg a hazugság az nem nézőpont kérdése és nem relatív, oké? Okay? hanem az igazságoknak univerzumi alapjai vannak, tehát a valódi igazságoknak univerzumi alapjai vannak, tehát törvény, univerzumi törvényi alapjai vannak, Érted? tehát ahogy az univerzum működik, az az alapja. Jó, tehát és nem nézőpont kérdése az igazság. Mert sokan azt gondolják, hogy az igazság az, az relatív, az nézőpont kérdése. Nagy tévedés. No, hát ennyi fért bele a mai estében. És mindenkinek javaslom, aki nézi majd ezt a videót, vagy most nézte, hogy jöjjön tanul felesleges keresgélni más tanítót aki közel annyi tudással rendelkezik az élet és az ember működésével mint én ha bármivel nem értesz egyet bocs de talált az azt jelenti hogy rád vonatkozik jó ugyanis az egót tiltakozik és az egód miatt nem értesz egyet. Tehát, ha találtál olyat, amivel nem értesz egyet, akkor is nézd meg, hogy az mérlegej, hány százalékot foglalt el abból, amivel egyet értesz. És ha úgy látod, hogy a többségével nem értesz egyet, mint amivel egyet értesz, akkor köszönöm szépen, nem kérünk belőled oké? Okay? nyugodtan legyél, nem egyetértő, máshol de ha az úgy ítéled meg hogy a, ez az egyet nem értés az elenyésző az egyetértéshez képest akkor várunk szeretettel most még kedve, nagyon kedvezményes akciós tandíja amit még ugye fön tudunk neked tartani. Még akkor is, amikor hamarosan áremelésünk lesz, fön tudunk neked tartani hosszú-hosszú napokon keresztül magát a kedvezményes tandíja És annyit tudok mondani, hogyha felmész, illetve mutatni, felmész a weboldalunkra mindjárt egy pillanat mutatom és belépsz ugye a weboldalunkra a saját felhasználói számoddal és a saját jelszavaddal természetesen ha telefonnal lépsz be akkor ez így fog kinézni az emberként keresztül lépsz be jó és akkor ezt fogod látni a telefonon keresztül ha számítógéppel lépsz be akkor pedig ki lesz írva, hogy belépés de rá kattint, az beírod ide a felhasználói számodat, ide a jelszavadat elmented, belépsz és és itt vannak a képzéseink és itt van a tandíj és átutalási információk és itt részletesen le van írva hogy milyen akció van most, mennyibe kerül a tandíj, hogy tudod átutalni az összegeket, illetve ugye az első havi tandíjat vagy akár több havi tandíjat is, jó? hiszen ha valaki ugye az áremelést követően továbbra is tandíj fizetésben van úgy értve hogy előre befizette akár hónapokra, akkor az ő nem vonatkozik az áremelés, addig míg a tandíja érvényes. Jó? Tehát itt lehet külföldről tanulni, külföldről tandíjat fizetni. Ugye itt vannak a bankszámláink, kártyával még nem, de hamarosan azt is lehet. Jövőre már azt is megcsináljuk itt az évelején valamikor. Akkor... Ugye, ha valaki külföldről fizet, akkor a legkedvezményesebb talán a, a wise-on wise keresztüli utalás. Bár már evolútunk is van, csak az még nincs föltüntetve. Sőt, lassan péppalunk is lesz. Úgyhogy lehet majd többféle módon fizetni a jövőbe. Na no, szóval? de van eurós bankszámlánk is természetesen, forintos bankszámlánk is ott van, hogy mennyi a forint, mennyi a forintos tandí, mennyi az eurós tandíj, jó? nézzetek itt körül, ide be tudsz lépni, a fölmész az oldalra, vagy ha gondod van a felmenetellel, vagy bárminek a megtalálásával, hiszen az itt vannak bőven menüpontok, ha megnézed, jó, tehát itt van, jócskán, van amihez persze nem érsz, nem férsz hozzá addig, míg nem vagy tanuló, természetesen például a díj, díj a fizetős képzésekhez, meg a felvételekhez sem férsz hozzá, csak akkor, ha már tanuló vagy. Jó, tehát várunk szeretettel, itt egy közösségünk van, ahol egyre etikusabb emberek teszik a dolgukat az életükben és várjuk szeretettel, az etikussá válni szeretnék olyan embereket, akik szeretnének etikussá válni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!